Avaa tietokoneen asetuksista kohta laitteet. Valitse Lisää Bluetooth tai muu laite. Aseta laite löydettäväksi pitämällä bluetooth painiketta painettuna valmistajan ohjeen mukaisesti. Valitse lisättävän laitteen tyyppi ja odota, että laite tulee näkyviin. Valitse laite. Laite on nyt valmis käytettäväksi.